В руках я тримаю дві однакові пластини з одного того самого металу. Це логований метал товщиною 6 мм. Зараз я спробую просверлити пластину з незагартованого металу та загартованого. Для цього ми будемо приміняти сверло однакового виробника так званим маркуванням HSS. Це сверло з твердосплаву. Зараз будемо сверлити пластину незагартовану. щоб зробити опір у такій пластині, це зайняло декілька секунд, та спробуємо загартовано. При максимальному зусиллі, які я яке я міг прикласти для це на сварному станку, цього зусилля хватило, щоб десь на міліметр просверлити дану пластину. Далі сверло повністю обтратило свої властивості, і далі воно просто горить, далі процес сверління нікуди не йде. Але зараз ми спробуємо просверлити пластину, ту пластину, яку можна купити для захисту замку, і спробуємо просверлити пластини шведської сталі «Армокс» та так званого титану. Деякі люди вважають, що титан — це такий матеріал, який не можна просверлити. Зараз ми це і перевіримо. Спочатку замінимо сверло. Теж декілька секунд. І звичайна захисна пластина з гартованої сталі просверлена. Зараз спробуємо просверлити європейську сталь «Армов». Як ми бачимо, процес сверління теж йде добре. І титан. Теж сверлиться. Ми ще раз обіділіся з тим, що те пластины, те защиты, которые мы производим, они в условиях взлома двери. То есть мы в данном случае применяли сверлильный станок. Такое усилие приложить, скажем так, возле квартирной двери шуруповертом, либо слабомощной дрелью невозможно. В наших дверях даже четвертого класса, это монолит стандарт, применяются такие пластины, пластины 6-миллиметровые, термообработанные у нас. Чтобы для понимания таких моделях дверей, как монолит мускул, мускул, скала, то таких пластин идет 2 и более. Время сверления таких пластин оно как бы может исчисляться не минутами, и даже не часами, можно сказать, днями. Поэтому, если вам будут действительно нужны надежные двери и сейфы, мы находимся в городе Киеве, улица Вискозная 3Б. Будем рады вам помочь. Всего доброго, до свидания.